«Ой у вузі чорна макалина пожуривося, чогось наша слава Україна зажуривося». П'ятирічна Вероніка прийшла у Дов разом із мамою Наталою, аби допомагати чим можуть. «Я можу якраз займатися поїжними а і, і можу безпоїздними просто». Я, я им вожу ежу. А что кроме еды? Кроме еды маюнки э, и, и бросатики. Я помогаю маме готовить я, я, я готовлю ловин, и готовлю готовю и ежу им везу. Потому что они убирают мы поки. Виїжджати за кордон поки не планують, а в Україні небезпечно всюди, говорить мати Вероніки Наталя, тому вирішили допомагати армії. Дитина пережила страшний обстріл 7-го числа у Тернівці. Ми застали якраз те місце, де бомбили. І вона настільки і я навіть сама не сподівалася, що вона настільки мужня дитина, яка вона перша почала по блокпостам. Давай, мама, мої цукерки роздамо. Мама, давай ще щось відвеземо. Наталя вважає в такий спосіб, дитина вчиться допомагати іншим. «Чому ДОВ? Тому що тут, коли ми перший раз приїхали, тут маленький вулик, тут всі працюють, і дитина бачить, що окрім фронту, окрім військових, є люди, які об'єднуються, які допомагають, які разом, шматочок до шматочку, пазлік-пазліку, це до перемоги. І тому так, це наша позиція допомагати, чим можемо». Попри те, що Вероніці 5 років, у ДОФІ її офіційно зареєстрували як волонтерку. Вона якось завжди нас підбадьорює, навіть змушує бути активними, а не просто сидіти в своїх комп'ютерах і щось робити важливе. Так, вона багато робить зі своєю мамою. Вона завжди щось їздять, щось привозять, щось знаходять, щоб можна було передати до військових. Я не знаю, де вони це знаходять, але молодці. І завжди підтримка від цих двох. Дуже сильно. Я думаю, що хороші люди притягуються в одне місце, притягуються їхні батьки, а з батьками приходять діти. Тут дуже багато дітей приходить з батьками. На жаль, частина з них вже виїхала з міста. Але от Вероніка з нами і вона піднімає наш бойовий дух, коли приходить сюди. Ми їй дуже вдячні за той позитивний настрій, який вона нам забезпечує. Допомагати у дом Вероніка із мамою приходять майже щодня. «Є маленька волонтерка». Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.